السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلت إلى البحرين للسيارات جميع فئات لاند كروزر 2022 وارد وكيل تويوتا في اليمن المركز التجاري للسيارات والمحركات بازرعه. وكل الفئات بمحرك V6 توين توربو بقوة 409 حصان. نبدأ بواجهة VXR بأنوار متحركة بثلاث عدسات وإشارات تسلسلية وكاميرا أمامية. وجميع الفئات بحساسات أمامية وغسيل أنوار وبتشغيل عن بعد. وواجهة ال VX نفس واجهة VXR وينقصها الكاميرا الأمامية وهذه GXR بأنوار LED وإشارات عادية وبدون كاميرا أمامية وبدون كروم حول أنوار الضباب وهذا الشكل الجانبي اكس GXR الجنوط طلمني مقص 20 إنش لكل الفئات وبخط جانبي ولا يوجد فيها كروم حول النوافذ والمرايا بنفس لون السيارة وبطي كهربائي وبدون أنوار ترحيبية أو كاميرا جانبية والدخول ذكي من جميع الأبواب لكل الفئات وهذا VXR بكروم حول النوافذ ومقابض الأبواب والمرايا كروم وبكاميرا وأنوار ترحيبية LED والخط الجانبي منفصل وهذا VX بخط متصل من الخلف إلى الأمام وبدون كاميرا جانبية أو إضاءة ترحيبية وهذا خلفية VXR بأنوار فل LED وإشارات تسلسلية والVX بإشارات LED صغيرة أما جي اكس ار بإشارات عاديه وغسيل الكاميرا الخلفيه موجود في جميع الفئات ما عدا هذا الفئه الشنطه كهربائيه لجميع الفئات وطي مقعد الصف الثالث كهربائي ما عدا الجي اكس ار يدوي داخليه جي اكس ار بدون ذواكر لمقعد السائق والمقاعد جلد وكهربائيه لجميع الفئات المقود يدوي، التحكم بمستوى الإضاءة، مانع الإنزلاق، وفتح الشنطة، والنظام الصوتي جي بي أل لجميع الفئات. شاشة الطبلون 4 إنش، والسيارة بدفلوك خلفي ووسطي. والشاشة موحدة لجميع الفئات، وفي جي إكس آر بكاميرا واحدة، وتبريد للمقاعد الأمامية فقط. وضعيات القيادة إيكو ونورمال وسبورت، سكند ستارت للبد بالجير الثاني. ونظام الزحف ونظام الالتفاف 360 درجة هاند بريك إلكتروني وأوتو هولد وشاحن ويرلس وثلاجة موجودة في جميع الفئات مع فتحة سقف الشاشة الخلفية لجي إكس ار لمس وأصغر من الفئات الأخرى والمقاعد الخلفية بدون تبريد أو تسخين داخلية في إكس ار بثلاث ذواكر وفيها بريك الطوارئ عند الرجوع إلى الخلف والمقود كهربائي وشاشة الطبلون 7 إنش والشاشة الرئيسية تعرض الكاميرات المحيطية وتحت السيارة وفيها بروجيكتر وتبريد وتسخين المقاعد وبست وضعيات القيادة ووضعيات القيادة في مختلف التضاريس مع أوتو وهذا يغني عن زر الدفلوك الأمامي والخلفي لأن التحكم بفتح وقفلة التروس أوتوماتيكي ومن الخلف شاشتين لمس وبتبريد وتسخين المقاعد الخلفية وداخلية VX نفس داخلية VXR وينقصها بروجيكتر في الزجاج الأمامي وبثلاث وضعيات للقيادة ودفلوك يدوي أمامي وخلفي ووسطي وبدون وضعيات القيادة في مختلف التضاريس والشاشات الخلفية نفس VXR وبتبريد للمقاعد الخلفية استهلاك البنزين تمشيك 9.3 كيلو باللتر الواحد السيارات متواجدة في البحرين للسيارات موزع معتمد لوكالة تويوتا المركز التجاري للسيارات والمحركات بازرعة لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته